Opikko, oppien kuntoutuksesta koulutukseen, pilotoituja polkuja Pirkanmaalla. Koulutuskokeilusta kuntouttavaan työtoimintaan ja sieltä opiskelijaksi. Pinian polku koulutuskokeilusta kuntouttavaan työtoimintaan ja sieltä opiskelijaksi. Tässä kuvassa on kaaviona Pinian polku kuntouttavasta työtoiminnasta osaamisen osoittajaksi ja lopulta oppilaitoksen opiskelijaksi. Punainen ja sininen väri kuvaavat Pinian polulla yhteistyötä, jota tehdään oppilaitoksen ja kuntouttavan työtoiminnan välillä. Pinia tulee koulutuskokeiluun, mutta huomaa heti, että opiskelu ammatillisessa erityisoppilaitoksessa ei ole vielä ajankohtaista. Takana ovat jo keskeytyneet opinnot toisessa oppilaitoksessa, vaikka ala olikin juuri se, jota Pinia haluaa opiskella. Pinia kokee, että isossa tilassa ja ryhmässä se ei vielä onnistu. Opettaja on Pinian kanssa samaa mieltä ja yhdessä he miettivät muita vaihtoehtoja alan opiskeluun. Yhdessä sovitaan, että Pinja aloittaa kuntouttavan työtoiminnan lounasravintolassa. Pinia osaa monipuolisesti tehdä alan työtehtäviä ja saa lisää vastuuta. Kuntouttavan työtoiminnan valmentajan ohjauksessa Pinja tekee osaamistavoitteiden mukaisia työtehtäviä. Pinja alkaa olla valmis ensimmäiseen näyttöön, joten yhteyttä otetaan koulutuskokeilussa tutuksi tulleeseen opettajaan. Opettaja neuvoo Pinjaa ja valmentajaa täyttämään ruori-itsearvioinnin ja oman hakulomakkeen osaamisen osoittajaksi. Hakemuksesta tehdään valintapäätös, jos oppilaitos sillä hetkellä voi mahdollistaa tutkinnon osan arvioinnin ja siihen liittyvät toimenpiteet. PINJA ottaa paikan vastaan osaamisen osoittajana allekirjoittamallaan vahvistuslomakkeella. PINJA ja opettaja laativat hoksin ja osaamisen osoittamisen suunnitelman. PINJA tekee näytön lounasravintolassa ja saa palautetta työpaikkaohjaajalta. Työpaikkaohjaaja myös huolehtii siitä, että PINJA saa yhdessä sovittujen tukitoimien mukaisen ohjauksen näytön aikana. Tässä tapauksessa työpaikkaohjaajana on tuttu valmentaja. Tämä on vanha kuva. Olin tällöin ihan hukassa, että mitä mä oikein haluan tehdä ja mitä kautta mun kannattaisi lähteä hakemaan sitä kiinnostavaa paikkaa. Opettaja, työpaikkaohjaaja ja käyvät arviointikeskustelun. Arvioinnista päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä. Jatkosuunnitelmassa sovitaan yhdessä, jatketaanko kuntouttavaa työtoimintaa ja seuraavan tutkinnon osan osaamisen hankkimista, vai hakeudutaanko oppilaitokseen opiskelijaksi. Pini teki kolme tutkinnon osaa vuoden aikana kuntouttavassa työtoiminnassa ja hakeutui sitten loppuopintojen ajaksi opiskelijaksi oppilaitokseen. Joten jos sä oot tilanteessa, missä sulla on haave, ja tiedät, että sä pystyt siihen, niin go for it!